Regele Haj de verdictul. Îl vrea pe Lupescu, la conducerea FRF, niciodată nu se acceptă acest lucru. Cic Hajul îl susține total pe Ionul Lupescu pentru câtigarea preediniei din ei FRF. Cu doar o săptămână înaintea alegerilor de la Federaia Român de Fotbal, Gheorghe Hagi spune ce doar cu Ionul Pescu în fruntea fotbalului românesc, lucrurile se vor schimba. Când vorbim de alegeri când am în fa mea un fost coleg de nivelul lui Ionul Pescu, de valoarea lui, de experiența lui de în fotbal, ar fi culmea dacă a gândit altceva. <t> Îi doresc să câtige. Are o muncă foarte grea de făcut, dar, dacă el are o să ne strâng pe noi toi, toate generaile, să fim împreună în acel moment, nerechi. Lansarea candidaturii, eu cred ce e capabil, este de părere cel mai bun juctor din toate timpurile. Hagi spune ce actuala conducere a FRF nu a să ajute cluburile. De aici, inemul mirile oamenilor din Brasil. Noi, cluburile, formă jucători, loturile naionale doar selectează. Federaia trebuie să ne sprijină din toate punctele de vedere. Noi, cluburile, trebuie să avem sprijin. Deocamdată, avem doar acest parteneriat. Ca noi să furnizme jucătorii la Federație, atât. Restul, nu vede sprijinul, arată cu degetul patronului antrenorul viitorului Constana. Gheorghe Hagi calific dreptul inos nivelul în care a ajuns fotbalul de la noi îi spune ce doar alegerea lui Lupescu, în fruntea Federaiei. Va aduce schimbarea de care e nevoie. România e obinuit cu performanțe foarte mari, mai ales cei din generaia mea, sau cei care sunt mai mari ca mine, x cei care au crescut cu noi. Eu cred că tiu ce înseamnă să faci sport. E un segment social important al Societiei Românei. Dacă vrem să mai avem mândria noastră, orgoliul nostru de a concura cu cei de afară în diemul am, cei de îl -ă au, i-o mulare. E ruinos unde am ajuns. Putem să accept me, cel puin eu, care am fost un lider, capitan, nu accept niciodată ce un spaniol, un italian sau un englez mai bun ca noi. Niciodată nu se accept acest lucru, spune fostul mare jucător roman. Alegerile pentru fia Federației române de fotbal au loc pe 18 aprilie.